ہیلو فرینڈس اسلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل بیوٹی انڈ بجٹ اینڈ میں ہوں کامل فرینڈس آج میں آپ کے ساتھ جو اپنا ایکسپیریئنس شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ میں اپنے میک اپ کو کس طرح سے کلین کرتی ہوں تو آئیے آپ لوگ بھی میک اپ برشیز یوز کرتے ہوں گے آج کا دور ایسا ہے کہ ہر کوئی آ, یہ پروڈکٹ یوز کرتا ہے یہ میرے کچھ اسپانجیز ہیں اور میک اپ ہیں ڈیفرنٹ ٹائپ کے ہیں تو آئیے ہم سب لوگ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے میں یہ سارے کو آپ کو کلین کرنے کا وتھ کامن کچن تھنگ سے سکھاتی ہوں میرے ساتھ جڑے رہیے گا جب تک ویڈیو اینڈ ہو اوکے okay جی یہ سب سے پہلے میں نے ایک باؤل میں پانی لے لیا ہے یہ پانی جو ہے نیم گرم ہے اس لیے میں نے تھوڑا سا ڈٹرجنٹ ڈال دیا ہے یعنی کہ سرف ڈال دیا ہے تین سے چار اسپون جو ہے میں نے ڈٹرجنٹ کے ڈال کے اب اس کو میں اچھے طریقے سے چھاگ بنا لوں گی چھاگ بنا لینے کے بعد آ, اچھا ایک اور بات کہ سب سے پہلے میں سپنجز کو صاف کروں گی تو یہ سب سے پہلے میں اس کی چھاگ بنا لوں گی تب تک اس کو میں گھولوں گی جب تک یہ اچھے سے آ, پورے طریقے سے گھل جائے اس کے بعد جو ہے میں اس میں اسپانجیز ڈالوں گی اسپانجز کے کلر دیکھیے اپنی اوریجنل بالکل ڈفرنٹ ہو چکے ہیں تو سب سے پہلے میں نے ڈپ کر دیا اور جیسے جیسے میں ڈپ کرتی جا رہی ہوں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے پانی کا کلر جو ہے نا وہ چینج ہو رہا ہے اور یہاں تک چینج ہو جاتا ہے کہ اس میں جو سرف ڈالا ہوا ہے جو ڈٹرجنٹ ڈالا ہوا ہے آ, وہ بھی اپنی جو پگمیٹیشنز ہے وہ جو ہے وہ بھول جاتا ہے اب یہ دیکھیے جیسے, جیسے جیسے یہ صاف ہو رہے ہیں اپنے اوریجنل کلر میں آ رہے ہیں اوکے جی یہ میں نے ایک پانی جو ہے ان کا نکال دیا ہے اور ایک پانی سے اچھے خاصے میرے اسپانجیز بالکل صاف ہو چکے ہیں اب جو ہے میں اس میں نیکسٹ پانی ڈالوں گی یہ پانی کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے میک اپ بیسس وغیرہ اس میں آ گئے ہیں ایکچولی کیا ہوا ہے کہ کچھ شادیوں کی وجہ سے مسلسل میک اپ کرنے کی وجہ سے جو ہے نا میں ان سب چیزوں کو دھیان نہیں دے پائی تھی آج تھوڑا ٹائم ملا تو آئی تھاٹ کہ ان پہ دھیان دینا چاہیے کا حصہ ہوتی ہے اوکے جی یہ میں اسپانجز کو اس میں ڈال رہی ہوں ہی پھر سے پانی کا کلر جو ہے وہ ہماری جو ہے فاؤنڈیشن کلر کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اسپنجز اپنی اوریجنل کلر میں آ رہے ہیں اور اپنی سائز سے انلارج بھی ہو رہے ہیں یہ اوریجنل اسپانجیز ہیں یہ دیکھیں یہ سارے میں نے نکال دیے ہیں اب میں ایک اور پانی لوں گی تاکہ ان کو میں اچھے سے صاف کر سکوں اوکے جی یہ میں نے ایک اور پانی لے لیا ہے اب اس میں میں اپنے طریقے سے جو ہے نا میں نے پھر سے ڈٹرجنٹ جو ہے نا وہ لے لیا ہے اور اس کو پھر سے میں شاگ بنانے تک رکھوں گی کہ اچھے سے جھاگ بن جائے اچھا ایک اور بات جو پانی یوز کیا ہے میرا سارا پانی جو ہے وہ گرم ہے گرم مطلب ایسا ہے کہ صرف ہاتھ ہو سکتے ہیں وہ بھی بہت مشکل سے اب یہ دیکھیں یہ میں نے اپنا برش یوز کیا ہے یہ میرا برش جو ہوتا ہے اس میں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس حد تک اس میں سے جو میں نے بلینڈ کیا ہے تو کیسے اس میں سے فاؤنڈیشن آؤٹ ہو رہی ہے اس کو اچھے سے جو ہے میں نے بھگو دیا ہے اس میں اور یہ ون بائی ون جو باقی برشز ہیں آئی میک اپ کے بلینڈنگ برش پلی برش وغیرہ یہ لائنر برش بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے یہ سارے برشز میں نے اس میں ڈال کے اچھے سے ان کو بھگونے کے لیے رکھ دوں گی آپ دیکھیں گے میرے برشز کی حالت بہت زیادہ خراب تھی یہ دیکھیں کس حد تک یہ خراب ہو چکے ہیں اور ان کو میں ون بائی ون جو ہے نا وہ صاف کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ میرا اچھا فرینڈس آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ اس میں سے جو بھی چیزیں لگی ہوئی ہیں فاؤنڈیشن لائنرز وغیرہ یہ ساری جو ہے نکل رہی ہیں میں آرام آرام سے صاف کر رہی ہوں اوکے جی یہ بروشیز لگتا رہی ہیں اور یہ الگ سے میں نے ایک کٹوری میں جو ہے ویسے ہی گرم پانی لے کر صاف پانی لے کر اس میں جو ہے اپنے اسپانجز کو ڈپ کر دیا ہے اور برشیز کو بھی میں نے اس میں ڈپ کر دیا ہے یہ میرے برشز اور اس میں رکھ دیا ہے ایک گھنٹے کے بعد یہ آپ ریزالو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس حد تک پانی جو ہے وہ نکلا ہے یہ تھوڑا سا الگ سے بھی مجھے اسپنج میں لاتا تو میں نے اس میں رکھ دیا تھا اوکے جی اب یہ جو ہے میں نے ایک پانی نکال دیا ہے گھنٹے کے بعد اب میں صاف پانی سے اس کو واش کر رہی ہوں اور یہ نل سے جو ہے نا میرا گرم پانی ہی نکل رہا ہے اس لیے میں, میں اچھے سے ڈپ کروں گی اور تب تک ان کو دھوتی جاؤں گی جب تک یہ جو ہے پانی سے کلر جو ہے ختم نہیں ہوگا جب تک پانی سے کلر ختم نہیں ہوگا ہم لوگ ان کو صاف کرتے جائیں گے اور ان کو نکالتے جائیں گے الحمدللہ اب اس میں سے جو ہے کلر بالکل نکل چکا ہے اور یہ بالکل صاف ستھرے ہو چکے ہیں تو مجھے جو ہے دوسرا پانی چینج کرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے یہ میرے اسپانجیز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی اب پہلے سے کچھ اچھی حالت میں آ چکے ہیں یہ بہت ہی اچھے طریقے سے آ چکے ہیں یہ برشیز دیکھیں یہ بھی صاف ہو چکے ہیں اور یہ بھی صاف ہو چکے ہیں اچھا جو لاسٹ سٹیپ ہوگا یہ کیا کریں گے میں نے ایک تولیہ لیا ہے اس کے اوپر سارے برشیز جو ہیں وہاں سے صاف کر کے اس پہ بکھیر دیے ہیں یہ پنکھے کے نیچے میں ڈال دوں گی اور جب یہ سوکھ جائیں گے تو ان کو اپنے اس میں ڈال دوں گی پاکٹ میں اوکے جی یہ تھا آج کا میرا ویڈیو پلیز اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا سمجھ آئے تو شیئر کر دیجیے گا مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ And thank you very much for watching my video.